اللهم انبته نبتًا حسناً واجعله قرة عين لنا واحفظه لنا يا رب واحفظه لنا فيك أحلى بشارة وابتدت أحلى الثواني نمي الله بكل ساعة يوم تحقيق الأماني يوم تحقيق الأماني جتنا فيك أحلى بشارة وابتدت أحلى الثواني كل ساعة يوم تحقيق, يوم تحقيق الاماني يوم تحقيق الاماني محمد ويا قرة العين يا احلى فرحة في الزماني تول خاطرك بكزين وسعد عم المكان حي شوفك حي شوفك اجلي الهم واحزاني هلة جت فيك بشارة أحلى بشارة وابتدت أحلى الثواني نحمد الله بكل ساعة يوم تحقيق الأماني يوم تحقيق الأماني وجنه احلى الثواني نحمد الله فرقة جهن وعز وشاني، يا أحلى بشارة وابتدت أحلى الثواني، نحمد الله بكل ساعة، يوم تحقيق يوم الأماني، يوم تحقيق الأماني، فيك عبير تباها، وفيك ماري وزاد شاني، وأعتز يا غلام كل ساعة. يوم تحقيق الأماني. يوم تحقيق الأماني. ملكة. تخرج مدح. تراحيب.